أكبر خطأ تواجهه لما يكون عندك تجربة قاسية إنك تطوي الصفحة وتكمل حياتك وكأن شيئا لم يكن، وهي طبعا كثيرين راح ينصحوك بها لما تسألم يلا اطوي الصفحة وكمل، وهذا أكبر خطأ. هذه الجراح الغير ملتئمة اللي أنت تطويها باستمرار راح تلتهب وتألمك أكثر وأكثر. اسمح لجرحك إنه هو يرى النور. طهر هذا الجرح عقمه اسمح له انه يلتئم قبل ما تطويه المواجهه مع الذات على الاقل تقدير المواجهه مع الذات تسمح لك تفهم الاسباب ليش حصلت على هاي النتائج شنو كان تحتاج تغير شنو اللي تحتاج تضيف وبعدين بعد ما يلتئم الجرح ممكن انك تطويه وتبدا من جديد في تجربه جديده كانت معكم غصون سالم